Hello guys, hey. hmm. بولو Paan, video جی بالکل پاور پلان بنا رہا ہوں بنا رہا ہوں ہاں ہاں بالکل بنا رہا ہوں سر کھا اے پاور پلانٹ آپ مروائے گا. اگے بڑا تھی یہاں بھی میں نہیں آگے جاؤں گا یہاں پہ آؤ ابھی نوٹیفکیشن Watch out I'm going to revive it Not tension, Baba Ji Tension, I need Tension, I need چنگا گولتے ہیں دل دک دور ہے بھی کھلا اتنی انگریزی نہ چھوڑ پتہ میں کوئی نہیں آتی تمہیں انگریز یار ایک تو گاڑی میں بیٹھ نہیں بلکہ بولٹ مجھے مارنے دیکھ گاڑی میں بیٹھ ایسے رش کرے گا مار لیں گے بندے ریکال کر دی مجھے باقی میں رش کلت نہیں ہے گال نو نو نو نو نو کدھر ان پہ دینا کدھر میسٹن وی ار گوئنگ ٹو میس آئی ایم ساٹ میرے کوئی, کوئی بھی نہیں جلد کیا گاڑی ہے لے رہو میرے جیسا ابھی میں بندے کو ڈھونڈنا بندے को ڈھونڈتے हुए ڈراپ پہ چلتے ہیں. اگر بندہ نہ ملے تو آپ ڈراپ دیکھ لیں ڈراپ ہے یا نہیں ہے ڈراپ ڈھونڈنا بندہ نہ ملے تو ڈراپ ڈھونڈنا یہاں پہ دیکھ رہی ہوں بندہ से इसको उठाते हैं जा मजनून बेचारा गरीब है दोस्त भी बोलो बोलो भाई मैंने बंदा आपका मार देना گو گل نیچے جانا اپنے بول نمبر ون آف ان کی میرے اوپر فائر کیسے کیا <tries> بندہ آ ان کو زون می زو دیا کر خان گئے اللہ اس, اس سائڈ پہ بھی تھے آجو جو آ ج آ ج آ گے آ جن میں آگے آؤ آؤ انتظار آئیے ویٹنگ فارم sir card 007 lahu Allahu, hu allah, allah, allah, allah. allah, allah, allah, allah, allah. कर, मैं अपने टीमेट का बदला लिया बस नो किल है मेरे है अब वही छोटा सा जून है यार लाइव Ừیر میں پیچھے کیسے آگے بابے تھینکس ہو رہی ہے. میں سائنڈ ڈالوں گا جب آخری بندے رہ جائیں گے نا ہائے ہائے ہائے اچھا چانس کے بابا کے. چوری کر بلور شرم ہوئی اب ابو دیکھ کھیلنا پڑے گا مجھے یار نوٹیفکیشن اتنے کی چوری کی واہ گیم اینڈ تین لائف دو بندے رہتے ہیں بارہ کی واہ واہ موی سرکار موید. کے پاس ریوائو کرنا چاہیے دو خریدوشایا ایک تو यार चिकन निकालना है, इसलिए मैं इधर खड़ा दो है ना दोनों ने मुझे ले जाना एक पता चाहिए देखा और और को को यहां वीडियो लेकिन